Albert Einstein va ser un coco que va revolucionar els fonaments de la física a principis del segle XX. Però ull, que fins i tot els més cocos poden equivocar-se. I no passa res. I és que Albert Einstein també tenia prejudicis clars i tossuts sobre com havia de funcionar la natura. Tal com va dir ell mateix més tard, l'error més gran de la seva vida va ser el de la constant cosmològica. I és que després d'idear de la seva teoria de la relativitat general, Albert Einstein va ser el primer a aplicar-la per intentar entendre el passat i el futur de l'univers. El resultat, però, no li va agradar gaire. L'univers que li sortia no es podia estar quiet, havia d'evolucionar. Com la gravetat fa que les coses s'atraiguin, un univers, per força al final, hauria d'acabar col·lapsant. Però bé, com nosaltres estem aquí, és evident que això encara no ha passat, i els astrònoms d'aquella època tampoc no tenien cap prova de que estigués passant. Així que Einstein estava convençut que l'univers havia d'estar quiet, estàtic, immutable. Clar, per a fer-ho feia falta contrarrestar l'atracció gravitatòria amb una força repulsiva, el que hi va anomenar la constant cosmològica. Així, l'atracció gravitatòria i la repulsió de la constant cosmològica deixaven l'univers en un equilibri inestable, on estava quiet i estàtic. Preciós. Preciós i incorrecte, malauradament. Uns anys després es va comprovar que l'univers no s'està gens quiet i la constant cosmològica ja no va fer falta. L'error més gran d'Albert Einstein. Bé, fins fa 20 anys, quan hem descobert que l'univers s'està expandint cada cop més ràpid i per tant fa falta una força repulsiva, per tant una constant cosmològica i per tant Albert Einstein tenia raó pels motius equivocats. Sobre l'expansió de l'univers i la constant cosmològica en parlarem a les Jornades del Cosmos. Tota la info al web jornadesdelcosmos.com. T'hi esperem!